بكم على صفحة ترسانة. يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة دوت نت. في مقابلة تلفزيونية تم بثها على قناة المنار يوم الثامن من الشهر الثاني عام 2022 أشار المذيع إلى التهديدات الأمريكية ضد إيران واستفسر عن تقييم السيد حسن لاحتمال مبادرة واشنطن إلى هجوم على إيران كان رد السيد حسن نصر الله على السؤال كالتالي هذا أمر على مستبعد في ظل الإدارة الحالية هذا الاحتمال كان واردا ويمكن البعض يعطيه نسبة معينة عالية في زمن إدارة ترامب ألا بالتعبير العامي ترامب طنطنط وهدد بالحرب وأخذ الأمور إلى حافة الحرب ولم يذهب إلى الحرب هذه الإدارة من المستبع جدا أن تذهب إلى الحرب الحديث عن الحرب دائما هو للتهويل والتهديد والضغط على إيران أما أن أمريكا قادرة أن تذهب إلى حرب هذه بالنهاية إيران ليست دولة عادية، هذه دولة إقليمية قوية حاضرة لها حضور كبير في المنطقة، وأي حرب مع إيران في ذلك الحين أنا قلت وقال آخرون هذا سيؤدي إلى تفجير المنطقة بالكامل، ليس يعني وهذا مطلع. ليس مصلحة أمريكا مم. على الإطلاق. أضف مم. إلى ذلك أن أولويات الإدارة الحالية هي ليست الحرب مع إيران، يعني هي أولويتها لعل محاولة مم. التفاهم مع ايران في الموضوع الاتفاق النووي اولويتها في مكان اخر يعني الصين وسيا هذا ما يعلن ما يقوله رئيس الولايات المتحده الامريكيه وزير الخارجيه البنتاغون المسؤولون الاخرون في امريكا فواضح الاولويه الان ليست اولويه حرب على ايران خيارهم ان لم يعني اذا صار في اتفاق نووي معناتها الامور رايحه على انفراجات معينه إذا ما صار في اتفاق خيارهم المزيد استمرار العقوبات المزيد من العقوبات تحريض الضغوط نعم. وأريهان على الداخل إيراني كما كان في زمن ترامب يعني. استطرد مزيع قناة العالم بسؤاله أنه هناك أيضا تهديدات إسرائيلية بضرب المنشآت النووية حيث يقول الجنرالات الإسرائيليون أنهم أعدوا الخطط ونحن جاهزون لضرب إيران فهل يرى السيد حسن بانه مقابل امتناع الولايات المتحده عن خوض الحرب يمكن للكيان الاسرائيلي ان يقوم بذلك؟ انا اميل اكثر الى فرضيه ان ما يقوله الاسرائيلي هو تهويل. بتعرف عند الاسرائيليين في انقسام حقيقي يعني بين في المستوى السياسي وايضا في المستوى الامني والعسكري. ما اعرفه انا من خلال متابعتي أن أغلب المستوى الأمني والعسكري هو يخالف القيام بضربة عسكرية من هذا النوع في إيران آه لسببين السبب الأول يقول هذه الضربة لن تكون مجدية لأنه ما تفترضونه من مفاعل نووي أو مصانع نووية أو أو هي ليست موجودة في مكان واحد هي موزعة والاهم من ال الوجود المادي هو الوجود العلمي يعني هناك الاف العلماء الايرانيين المتخصصين وبالتالي انت حتقدر تقتل تقتل الاف من خلال القصف الجوي حتى العمليات الامنيه هي لم تستطع ان توقف تطور البرنامج النووي السلمي الايراني فاذا من جهه هم يقولون هذا لا جدوى منه بل بالعكس هذا قد يسرع البرنامج النووي الايراني بما يخشونه وان كان هم لا يريدون ان يصدقوا يعني لاهنه الأمريكان او ياخذون ذلك كذريعه لان سماحه الامام الخامنائي اعلم بمناسبات كثيره يعني والمسؤولين تبعا له اعلنوا انه ليس في نيه ايران وايران ليست في وارد صنع سلاح نووي او الاستخدام العسكري النووي على كل والسبب الثاني هو حجم رد الفعل الإيراني إيران لا تمزح وتابع الصحفي قائلا إن المسؤولون الصهاينة يتحدثون عن تحالف عسكري اليوم بمعنى إنه يريدون إقامة تحالف عسكري مع الدول المطبعة كالبحرين والإمارات وربما السعودية ويتحدثون عن إمكانية أن يكون هذا التحالف في مواجهة إيران والحديث اصبح جديا في عمليه اقامه هذا التحالف والمناورات التي تجري بهذه الحاله فهل ترون التهديد الاسرائيلي سيبقى تهديدا فقط؟ اهو الحلفاء ما بينفعوا شيء <تصفيق> هلا بس اذا وصلنا على التطبيع بنحكي ان شاء الله. <تصفيق> والحلفاء شاء مين يدافع عنهم <تصفيق> يعني <تصفيق> هالدول لما بتطبع مع الكيان الاسرائيلي ممكن هذا التطبيع ينفع ال... ينفع اسرائيل. لأن إسرائيل ما في مشكلة بينفع سوائل ممكن ماليا أن والله استثمارات بعض دول الخليج بفلسطين محتلة آه يعني منفع اقتصادية من خلال العلاقات الاقتصادية يمكن ينفعون إعلاميا ينفعون سياسيا كسر الحواجز النفسيه يدفعون ينفعون بالجيوش الالكترونيه على مواقع التواصل الاجتماعي لكن عسكريا هؤلاء لا يمكن ان يقدموا نفعا لاسرائيل بل سيتحولوا الى عبء على اسرائيل يعني مثلا شوف النموذج الاخير في التطور الاخير الذي حصل بين انصار الله والامارات العربيه المتحده بمعزل عن الظروف هذا صار بحث لحاله الغريب إنه مثلاً دولة الإمارات من منذ تأسيسها إلى اليوم لأن هي يعني دولة حديثة يعني منذ تأسيسها إلى اليوم اشترت بعشرات مليارات دولارات صواريخ وطائرات وأسلحة وتكنولوجيا عسكرية وإلى آخره وأمام أول مواجهة مباشرة مع أن الله على الصراخ في دولة الإمارات. صار بدهم الامريكان يجوا يبعثوا سفن وصواريخ وطائرات ليحموا دولة الامارات صار بدهم بريطانيا تجي لتحمي، صار بدهم فرنسا تجي لتحمي، وطلبوا ايضا المساعده الاسرائيليه. <تصفيق> اذا مم. دولة الامارات في مقابل انصار الله وفي مواجهه اولى <تصفيق> لجأت الى القوى العظمى في العالم والى اسرائيل من اجل ان تساعد في حمايتها. ماذا يمكن ان تقدم دوله الامارات مثلا او دوله البحرين مثلا على المستوى العسكري للاسرائيلي في منطقه الخليج او في غير منطقه الخليج؟ هم يعني هم يبنون امال يبنون امال من رمال وفي احسن الاحوال من زجاج ثم اجاب سيد المقاومه عن السؤال: هل ستكون حربا واسعه بمشاركه محور المقاومه؟ وماذا عن وحدة محور المقاومة؟ وإيران بصوت سماحة القائد والمسؤولين هم قالوا إيران ستود يعني البعض يتصور أنه إذا إسرائيل قصفت إيران الجمهورية الإسلامية ستعتمد على أصدقائها في المنطقة الجمهورية الإسلامية إذا قصفت من قبل الإسرائيليين هي ستود بالمباشر وسرد وردها سيكون قاسياً وعنيفاً وشديداً وهذا ما يعرفه الإسرائيليون جيداً ولذلك الأغلبية في الطاير في المستوى العسكري والأمني هم يخالفون يعني الذهاب إلى عمل عسكري من هذا النوع وعلى كل حال أنا أستبعد قيام العدو الإسرائيلي بشيء من هذا وإذا أقدم عليه ستكون حماقة لها تداعيات خطيرة من الواضح بانه سيكون رد عنيف من الجمهوريه الاسلاميه في ايران على ضوء الرد العنيف والقاسي من قبل الجمهوريه الاسلاميه في ايران بدك تشوف شو التداعيات وشو التطورات وفي تلك اللحظه محور المقاومه ايضا هو حاضر ويقرر في بما يتناسب مع الظروف في ذلك اذا اعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك او زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبأرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين